Surpriz total! Andrea Cosma, la un pas se cesetorească. Cine a cerut-o în pe fica lui Mircea Cosma slash update, Andrea Cosma, informa e fals. Andrea Cosma, 42 de ani, ar fi la un pas se cesetorească cu Gabi Matei, 28 de ani, fotbalist trecut pe la steaua. Update. Cotac tata de știri pe surse. Rog deputata PSD a afirmat că informația publicată de Fanatic este falsă. Fiica lui Mircea Cosma ar fi acceptat cererea în cesetorie primit de la Gabi Matei, anunței de la Fanatic. Gabriel Matei evoluează de la începutul acestui sezon la Termalica, în prima ligă din Polonia, unde este coleg cu fostul iubit al Andrei Cosma, Gabriel Iancu.